السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قانون اللعبه ما في قرارات واحكام محكمه التحكيم الرياضي في سوزان في سويسرا احكام للكاس ما في قضيه نادي كارديف سيتي لكره القدم مع نادي نانت الفرنسي ونشرنا حتى هذه اللحظه حلقتين مهمين جدا بشان اطراف الدعوه التحكيميه وموضوع الدعوة التحكيمية. النهاردة هنستعرض الباكجراوند الخلفية الوقائع بشأن هذه القضية. فتحنا حكم التحكيم زي ما إحنا اتعرفنا من موقع الكاس، بتخش على موقع الـ Jurisprudence، وبتلاقي تحتيه حاجة اسمها الـ Recent Decisions الأحكام الحديثة. بعد ما استعرضنا الأطراف هنشوف النهاردة الوقائع بتتكلم على إيه. <تصفيق> قال لك الباك جراوند باكتس يعني خلفيه عن الوقائع قال لك في 20 يوليو 2015 ذا بلاير اند نانس انترد اند اند كونتراكت لاعب نادي نانس فرنسي ابرم عقد عمل مع آه نادي نانس فرنسي ساري حتى 30 يونيو 2020 يبقى في 2015 اللاعب ده اصلا كان ابرم عقد مع نادي نانس فرنسي عقد عمل احنا بنسمي عقود اللاعبين بعقود العمل في مجال الرياضه. وهذا العقد الفاليد يعني ساري حتى 30 يونيو 2020، في 21 نوفمبر 2018 اهم حاجه في استعراض الوقائع زي ما كده في محكمه التحكيم الرياضي ان انت تستعرض تاريخ في بدايه كل حاجه. في 21 نوفمبر 2018 نادي نانس فرنسي ومستر مارك ماكيه managing director of the company Carlton Sports the UK شركة محدودة limited uh, entered into a contract entitled عقد وكيل لاعبين the agency agreement whereby mr mark McKay was authorized to negotiate the definitive transfer of the player with clubs in the premier league football championship And I'm يخول وكيل اللاعبين اللي هو ممثل في شكل شركه بتسويق اللاعب او التفاوض بشان انتقال نهائي بال ترانسفير هنا معناها بشان انتقال نهائي للاعب مع الانديه المشتركه في المسابقات البريمير ليج فوتبول تشامبيونشيب نو ده بالانجليزي انتايتل مارك 10% of the amount received by نادي نانسي فرنسي ويخول لهذا الوكيل أن هو يتقاضى عمودة بقدر 10% من المبلغ من إجمالي المبلغ الذي سوف يتقاضاه نادي نانسي فرنسي for the definitive transfer بشأن الانتقال النادي انتقال النهائي للاعب باستثناء الفات اللي هو الـ value added. تاكس تمام؟ طيب أه. <تكس> في 13 ديسمبر 2018 نادي عشر، سيتي، ميد FIRST offer to نانسي لنقل نانسي لنقل نانسي لنقل نانسي لنقل نانسي قام نادي كارديف سيتي بتقديم أول عرض بشأن انتقال لاعب آآآ لنادي كارديف سيتي in exchange of for transfer fee وهذا مقابل رسوم انتقال إذا نادي كارديف سيتي قدم أول عرض النادي الفرنسي بشأن اللاعب رؤول الراحل في 13 ديسمبر 2018 في 17 و 18 يناير 2019 representative of CCC, uh, City نادي ونادي نانسي فرنسي changed mails and text messages with Mr. Mark McKay اللي هو وكيل نادي نانسي فرنسي اللي هو uh, عمل معاهم عقد لترويج اللاعب في Premier ليج الانجليزي and Mr. William McKay the father of Mr. Mark McKay, الوالد هذا الوكيل whereby they informally agreed on the Broad contractual terms of the players transfer to CCFC طيب دي نقطة مهمة جدا في 17 و 18 يناير 2019 ممثلين كل من نادي نانسي فرنسي ونادي كارديف فرنسي آه كارديف الإنجليزي تبادلا إيميلات ورسائل نصية مع وكيل اللاعب وكيل اللاعب أو وكيل النادي نانسي الفرنسي ووالده Uh, whereby they informally agreed أخبارا بشكل غير رسمي on the broad contractual terms بشأن الأحكام العقد الكبير الواسع يعني المتعددة uh, of the players transfer to CC, CCFC بشأن انتقال اللاعب لنادي Cardiff City بالك هو ليه نادي نانسي فرنسي تواصل مع uh, الوكيل على الرغم إن هو تلقى أول عرض عن طريق uh, عن طريق نادي كارديل بشكل مباشر لان قبليها بسنه او قبليها ببدايه أشهر عفوا قبليها بشهر نادي نانسي الفرنسي زي ما احنا قلنا ابرم عقد مع شركه ميركاتو الممثله في هذا الوكيل اسمه عقد اجنسي اجريمنت او عقد وكاله انا وكيل عنك يا نادي نانسي الفرنسي بحيث خول لمستر مارك مكي للتفاوض بشكل الانتقال النهائي للاعب ويس مع الانديه اللي عامله في او اللي عامله مشتركه في مسابقات البريمير ليج في انجلترا تمام مقابل فيكس كوميشن مقابل عموله محدده ب 10% من المقابل النهائي الذي سوف يتسلمه نادي الفرنسي بشان هذا الانتقال وهذا وهذه ال 10% بدون ضريبه القيمه المضافه فبالتالي وفقا لقانون أو اللائحة بتاعة انتقال عفوا وفقا للائحة بتاعة وسطاء اللاعبين للفيفا 2015 ما ينفعش النادي يلتف عن الوكيل عشان يتفاوض مع النادي مباشرة عشان ما يديش ال 10% للوكيل اللي هو خلاه يتفاوض بالنيابة عنه لترويج وتسويق اللاعب في أندية البريمير ليج في انجلترا تمام؟ فالنقطة دي بتوضح التزام الناديين ب لائحة وسطاء اللاعبين، ولا كان ينفع برضه للنادي الإنجليزي إن هو يعني ينفض للوكيل الرسمي لنادي نانسي الفرنسي التفاوض مع اللاعب بشكل مباشرة عشان الـ 10% اللي هو هيستحقها ما يتمش دفعها لنادي نانسي الفرنسي. <تصفيق> طيب، يبقى إحنا قلنا خلاص ريبريزنتيتف ممثلين كلا الناديين تواصلوا مع وكيل النادي الفرنسي بشأن الشروط النهائية للعقد بشكل غير رسمي. في 18 يناير 2019 ذا بلاير تمام بعديها بيوم او في نفس اليوم انتقل سافر اللاعب لولز اللي هو مقر لنادي كارديف سيتي لكرة القدم سكسيسفولي كومبليتد هيز ميديكال اكزامنيشن وز كارديف سيتي and signed an employment contract يعني سافر اللاعب بعديها على طول لنادي كارديف سيتي وأكمل الاختبارات الطبية ودي نقطة مهمة جدا خلي بالك هتلاقيها موجودة في العقد الانتقال مع نادي كاردوك سيتي وأبرم عقد عمل مع مع نادي كاردوك سيتي سي سي اف سي امبلمنت كونتراكت فور ديوريشن اوف 3 اند هاف سيزون لمدة ثلاثة ثلاث سنوات ونصف رياضية الموسم الرياضي طبعا بيبقى ليه شهور ابتداء وشهور انتهاء شاملة المرحلة الموسم الصيفي والشتوي عشان كده عرفنا الانتقالات الصيفية والانتقالات الشتوية و وهذا العقد ساري حتى 30 يونيو 2022 providing for signing on fee payable as follows وينص هذا العقد على المقابل المقابل المدفوع بموجب التوقيع على العقد ده معنى signing on fee payable زي ما قلت لك مهارات الترجمة تفرق معاك جدا إن أنت تتشكك من أي مصطلح أنت مش عارفه، تمام؟ يعني لو أنت زي ما احنا قلنا كده لو أنت عملت كده كليك يمين، لأن المصطلح ده مصطلح فني وقلنا هنفتح نبحث على البار أهو signing on fee means a fee paid to a player upon the transfer of that player from one club registered with the Premier League to another club either registered with the Premier League or to a professional football premier league recognized by FIFA يعني هذا هذا العقد يعني وفقا للقانون الإنجليزي أو الدوري الإنجليزي الـ fee يعني مقابل يتم دفعه للاعب بموجب انتقاله انتقال هذا اللاعب من نادي مسجل في Premier League في الدوري الإنجليزي لنادي آخر مسجل في الدوري الإنجليزي أو نادي كرة قدم مسجل أو معترف به وفقا للفيفا تمام؟ فده أهمية إن إحنا نبقى فاهمين المصطلحات. طيب العقد ده بينص على إيه؟ بالنسبة للمقابل المالي أو الفي بيبل بي هتبقى مقسمة إزاي وفقًا للعقد ده؟ قال لك هياخد 350 ألف باوند إسترليني جي بي بي ده اختصار للعملة الإنجليزية. أأأأ آه هياخد 350 ألف يوم 31 يناير 2019، هياخد 350 ألف باوند إسترليني في 30 يونيو. 2019. احنا هنا بنتكلم على الموسم الرياضي <تصفيق> جينيري وجون وهياخد 31 يناير 2020 نفس المبلغ و 31 يناير 2021 هياخد نفس المبلغ تمام؟ خلي بالك بقى من طريقه الدفع دي هنا هو هنا اتكلم على 31 يناير و30 يونيو 2019 يعني هنا بنتكلم على اول الموسم الشتوي واول الموسم الصيفي لما في 2020 اتكلم على الموسم الشتوي بس وفي 31 يناير 21 اتكلم على الموسم الشتوي بس ما كتبش جون 2020 ما كتبش جون 2021 ليه؟ لان دي هتبقى احد العوائق اللي هتعيق تسجيل اللاعب وفق ملاحظات الاتحاد الانجليزي كما سوف نرى بعد ذلك. اول في 18 يناير 2019 نادي نانسي فرنسي نادي كارديف وذ درافت ترانسفير اجريمنت بعت له مسود عقد الانتقال following which نادي كارديف proposed certain amendments there too يعني بعت له المشو... نادي نانس فرنسي بعت لكارديف سيتي مشوده عقد واقترح فيها آه تلا ذلك ان نادي كارديف اقترح بعض التعديلات على هذا العقد تمام 19 يناير 2019 آه في الساعة خمسة الساعة عفوا الساعة تلاتة أربعة وعشرين دقيقة بتوقيت أوروبا وخلي بالك برضه لازم تتعالج في التوقيت لأن التوقيت في توقيت التوقيتات دي بتتكتب في العقود عامة العقود التجارية الدولية يعني يقول لك توقيت وفق توقيت كندا وفق توقيت أمريكا الوسطى وفق توقيت الشرق الأوسط CET معناها سنتر يوروبين تايم ده اختصار لسنتر يوروبين تايم فلازم تبقى عندك فكرة برضو على الحاجات الفنيات الصغيرة دي هتلاقي اهوت وفقا يعني احنا دلوقتي الساعة اتنين خمسة وخمسين دقيقة وفقا للكرنت تايم ان كايرو ايجيبت اللي هو الاختصار بتاعه UTC احنا ده التوقيت بتاعنا وفقا لـ UTC اما سنتر يوروبين تايم فده مختصر ستاندرد تايم ويشرح لك يعني ايه Central Time is Standard Time which is الى تمام؟ طيب. طيب في 19 يناير 2019 الساعة 3:24 دقيقة بتوقيت اوروبا الوسطى مستر نياسا كذا ذا بلاير وكيل اللاعب نفسه وكيل اللاعب نفسه وليس وكيل نادي نفسه فرنسي زي محمد صلاح كده عنده وكيل بروفويد نانس ويز ا كوبي اوف ذا اجريمنت ترمينيتنج ذا عقد عمل اللعب مع نادي نانس فرنسي وسماه ترمينيشن اجريمنت فاذا وكيل اللاعب في هذا التاريخ في هذا التوقيت همد نادي نانس فرنسي بانهاء عقد اللاعب ساين باي ذا بلاير وهذا العقد موقع من اللاعب اند في نفس في بعديها بتلات دقايق لدينانس فرنسي ساند باك ا كاونتر سايند كوبي ارسل نسخه ا آه نسخه مناظره كلوز 1 اوف ذا تيرمينشن اجريمنت و بويدز اس فولوز و في في عقد انهاء اللاعب على الاتي وخلي بالك ده بقى هو اللي جاي ده هي دي مسار المنازعه اللي هتحصل في هذه القضيه وركز فيها قال لك باي ماتش ولا جرين خلي بالك في الجرينت لما نقل الحروف اللي مكتوبه في الاجريمنت كتبها باللاتيني ودي نقطه مهمه جدا لما تيجي تعمل سايتيشن لما تيجي تعمل سايتيشن لحاجه في العقد بتشير اليها بتحط اول حاجه البيركوتيشن او السايتيشن عفوا اللي هي علامه القوسين دول ولازم تكتب بخط مختلف عن الخط الاصلي للحكم او الوثيقه اللي انت بتكتبها زي هنا عشان نختار الخط اللاتيني قال لك باي والاجريمنت احنا هنا بنحيل بقى للعقد ملاحظات نادي نانس فرنسي by natural agreement the player and نادي نانس فرنسي have decided to terminate the contract as of 19 يناير 2019 in order to allow this transfer to نادي كارديو سيتي. يعني قال لك بموجب الاتفاق المشترك ما بين اللاعب ونادي نانس فرنسي فقد قرر بانهاء العقد في 19 يناير 2019 من اجل السماح لانتقال اللاعب لنادي كارديف سيتي. The parties understand that أطراف العقد اللي هو نادي فرنسي بتاعه بأن صلاحية هذا الانتهاء تخضع للشروط التالية. أول حاجة the player shall be transformed permanently.. Permanently to يجب أن يتم انتقال اللاعب بشكل نهائي لـ سيتي. بالك، permanently. الترمينتلي هنا مش معناها بشكل دائم ولكن بشكل نهائي، من أحد تعريفاتها برضه إن هي معناها بشكل دائم وعشان كده لازم تاخد بالك من أدوات أه الترجمة مهمة جدًا، تمام؟ يعني هنا معناه بشكل أهو in a way that lasts or remains unchanged. I, I, I definitely for all time، تمام؟ أحد معنيها إن هي بشكل نهائي، يعني ما يبقاش فيه عائق في الانتقال. تاني حاجة the international transfer certificate شهادة الانتقال الدولية was issued by the FFF دا نظام الفيفا to the English Football Association يعني لازم تصدر شهادة الانتقال الدولي من الفيفا لاتحاد الكورة الإنجليزي these conditions must be fully met by no later than 22 يناير 2019 وهذه الشروط يجب أن يتم استيفاءها في حد أقصى 22 يناير 2019 يعني بعدها بثلاث أيام if these conditions are not by the time, يعني لو لم يتم استيفاء هذه الشروط في الميعاد بتاعها the addition regarding termination shall be void and the effects of the contract shall become applicable again, uh, so due as يناير 2019. لو لم يتم استيفاء هذا الشرط في حد اقصى يوم 22 يناير اصبح الانتقال النهائي وصاده الشهاده الدوليه للانتقال من الفيفا الاتحاد الاتحاد الوطني الانجليزي يصبح اي اي مد نهائي اي مد لهذه المده لانهاء العقد يعتبر باطل شالبي فويف وذا افيكتوال هذا العقد شالبي كام ابليكبل اجين تمام اند ذا فيكس اوف ذا كونتراكشوال بيكوم ابيليكبل اجين بحكم الواقع من تاريخ 23 يناير 2019 يعني يعود اللاعب الى نادي نانس الفرنسي دون اي اثر لإنهاء العقد او شروط الانهاء اللي بعتها وكيل اللاعب في 19 يناير 2019 في 15:31 دقيقه بتوقيت اوروبا الوسطى نادي نانس ريتيرد ات كاونتر سايند كوبي اوف ذا ترانسفير تو نادي كارديف سيتي له نسخة مماثلة بشأن عقد اللاعب في نادي كارديف سيتي بروفايدينغ فور ذا ترانسفير اوف ذا بلاير من نادي نانس نادي كارديف فور ترانسفير في 17 مليون دولار في هذه النسخة النظيرة بشأن عقد الانتقال نص نادي نادي نانس الفرنسي برسوم الانتقال اللي هي المقابل ب 17 مليون دولار مقسمة كالتالي: 6 مليون يورو عفوا 6 مليون يورو يتم دفعهم في خلال 5 أيام من تسجيل اللاعب مع نادي كارديو سيتي، 6 مليون يورو في 1 يناير 2020، and 5 مليون يورو في 1 يناير 2021 Variable payments, مدفوعات متغيرة، and it's still on fee. وفي 20% وفي حاله بيع اللاعب بياخدوا عموله 20% of the transfer وخلي بالكوا دي بعض من النقاط التي يثيرت في هذه المساله القانونيه والقضيه التحكيميه قال لك النص البند 2 من عقد الانتقال المزود من نادي لاند سفرنس على شروط نص على بالك برضه هيبتدي يكتب بالخط خط يوناني وهيحط بين قوسين عشان يحيل للعقد ده. this يعني هذا العقد مشروط بالتالي. اولا player completing successfully medical examination with حصل زي ما احنا شفنا من اللاعب. يعني اللاعب يمر يعني ينجح في الاختبارات الطبيه. ثاني حاجه نادي نانس نادي نانس عفوا نادي نانسي فرنسي and the player agreeing all the terms of a natural termination of نادي نانسي فرنسي contract in joint with the player يعني يوافق اللاعب نادي نانسي فرنسي على على عقد إنهاء اللعب مع النادي الفرنسي عقد العمل بتاعه. ثالث حاجة the natural termination الإنهاء المتوافق عليه ما بين نادي نانسي فرنسي لعقد العمل مع اللاعب يتم تسجيله في اتحاد الكورة الفرنسي، تمام؟ احنا قلنا في اختصارات بتشير للاتحادات في صدر هذا العقد. الاتحاد الفرنسي واتحاد الكورة في ويلز Federation Association of ويلز confirmed يعني يؤكدا to نادي Cardiff City ونادي Nantes Francis that the player has been registered as a Cardiff City player and that the player's international transfer certificate has been released. يعني اللاعب تم تسجيله في اتحاد الكوره الانجليزي وان شهاه الشهاده الدوليه من اللاعب تم تم استخراجها بعد كده من ضمن العقد اللي جه برده معاهم بوست بارت الشال يوز اوريزنبل ان دي ان دي وورز تو انشورز ذات ذا كوندشنز ار ساتسفايد نو ليتر ذان 22 يناير والمشروط دي كلها يجب استيفائها في حد اقصى 22 يناير 2019 if لم يتم استيفاء في هذا التاريخ يعتبر هذا العقد لاغي وباطل في in such event وفي هذه الحاله this transfer agreement shall cease يتم يتم إلغاء هذا العقد ويكون ليس له اي اثر قانوني ما يعني بين النادي الفرنسي والنادي الانجليزي No payment shall be due from Cardiff City to La, uh, Cardiff لا, لا, لا يكون ملزما بدفع أي مستحقات مالية لنادي Nantes يكون كلا الطرفين معفيين من أي التزام مستمر تمام آه, بشأن عقد الانتقال تمام وعنقف على هذا الحد حتى لا اطيل عليكم يبقى احنا كده عرفنا ان احنا امام عقد انتقال لاعبين او عقد انتقال لاعب من نادي نمسي الفرنسي ونادي قادي سيتي هذا العقد مر بمراحل متعدده بدا بفكره ان في لاعب اسمه راؤول توفى قبل ان يذهب لأول يوم من عامل عمله في نادي سيتي زي ما احنا وضحنا في الحلقة اللي فاتت في حادثة الطيارة ابحثوا عليها على فكرة هتلاقوها على جوجل العقد ده كان مدته خمس سنين وفي 2018 نادي نانس فرنسي أبرم عقد وكالة لترويج هذا اللاعب في أندية البريمير ليج في انجلترا تلقى نادي نانس فرنسي بعد كده عرض من نادي كارديوك سيتي لشراء النادي مقابل رسوم انتقال بعد كده اه تواصل كلا الناديين مع الوكيل بتاع نادي مانش الفرنسي بشان الـ الـ الـ الـ الشروط الاجماليه التي سوف ترد في عقد الانتقال 14 نادي ذهب فعلا لويلز ونجح في الاختبار الطبي وعبرم عقد معاهم لمده ثلاث سنوات ونصف هذا العقد المفروض يكون مستحق الدفع وفقا للتوقيع وشفنا المبلغ الذي سوف يتلقاه في 18 يناير 2019 زي ما احنا قلنا نادي مانس فرنسي بعث مسوده عقد انتقال لنادي كارديف سيتي وتم اداء بعض الملاحظات على هذا العقد من الاخير في 2019 حصل زي ما انتم شايفين كده وكيل اللاعب مد نادي نانسي فرنسي بشروط انهاء العقد ونادي نانسي فرنسي رد عليه ان ان احنا هنبقى موافقين على هذا الانتهاء بشرط ان اللاعب ينتقل بشكل نهائي وشهاده الانتقال الدولي تصدر من الفيفا وحط حد اقصى في خلال ثلاثة ايام يكون الكلام ده كله خلص وبعد كده نادي نانسي فرنسي بعت نسخه نظيره لعقد انتقال اللاعبين نادي قانون السيتي بينص فيه على رسوم الانتقال اللي هي 17 مليون يورو بيتم تلقيهم وفقا لمدة زمنيه تبدا من انتقال اللاعب اول اول اول تقسيط او اول دفعه يتم استلامها بعد انتقال اللاعب ببضعه ايام لغايه 2021 بس قال لك ان عقد انهاء اللاعب او عقد انتقال اللاعب ده مشروط بشروط مهمه جدا إن أهمها ان اللاعب يتم تسجيله في الاتحاد الإنجليزي وإن شهادة الانتقال الدولية يتم إصدارها من الفيفا وفي حالة ان احنا ما لم نستفي هذه الشروط في وقت في وقت أقصى 22 يناير 2019 يعتبر هذا العقد لا يلي ولا يسري هذا العقد على كلا طرفين ولا تكون هناك أي مستحقات مالية مشددة من قبل نادي كارديف لنادي مانشستر سيتي ومع ذلك اللاعب عايز اقول لكم اللاعب يوم 21 يناير يعني قبل انتهاء المده النهائيه دي سافر بالفعل ما بين 21 و22 سافر من نادي كارديف الانجليزي من نادي عفوا مانشستر سيتي نادي كارديف الانجليزي وفي اثناء الرحله حصل حادثه طيران توقف على اثرها اللاعب وقبل أن يستلم اللاعب أي مبالغ وقبل أن يستلم نادي نانسي فرنسي رسوم الانتقال وطبعا نادي كارديف سيتي ما دفعش حاجة فراح نادي نانسي فرنسي لغرفة تسوية المنازعات في, في الفيفا وطالب بأول قسط مستحق انه هو الستة 6 مليون يورو وبناء على إن الشروط دي تم استيفائها ولكن هذه الشروط نزع فيها نادي فورد سيتي واتهم نادي فورد سيتي نادي نانسي فرنسي ان هو مسؤول عن وفاة اللاعب بشكل مباشر بشكل غير مباشر لان منظم هذه الرحله كان وكيل اللاعبين او وكيل النادي نانسي فرنسي وطالب برده في الدفع بتاعه امام غرفه تسويه المنازعات في الفيفا اوف بالمقصه نظرا لما تكبده نادي فورد سيتي من خساره لاعب كي بلاير أثر عليه بالضرر وبالتالي عايز يعمل يعني مقاصة ما بين الضرر والمبلغ الذي يطالب به نادي نانسي الفرنسي وقال إن اللاعب لم يتم تسجيله في الاتحاد الإنجليزي وفقا لبعض الأمور الفنية اللي هنشوفها في الحلقة القادمة فكروا بقى معايا يا ترى مين هيكسب القضية دي وفقا للشروط والمسائل والعقد المشروط اللي احنا شفناه في هذه الحلقة، أشوفكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله ونستكمل قراءة هذا الحكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته